Kaixo bene eta ongietorriak atal berri honetara. Atal berri honetan, bideo e, joko eninguruko berriak aipatuko ditut. Ba, bueno, berezekin interesatzen zaizkianak ez nahi zibiliko gehiagiri ezagara katzen, E, intereseatzen ez daizkide hangoza, baino unguenez komentatzen, intereseatzen ez daizkide hangoza ez berrinak, ez? Eta... E, baina, denbora bat ez nekila oso ondo zerekin hasi. Osa, baina, neukanea iaz balditik, baina ez nekin oso ondo zerekin hasi. Eta, atzo, berri oso, oso, oso interesgarri bat dukik ginen, bintzat, e, Euskal komunitatari dagoen niretzako bintzat. E, golf jokuetan... E, berri garrantzitsua ditu. The Golf Club e, serie egin duen HB Studios e, tzuka edo bueno, NBA NBaren joku famatu dena egiten duen e, egiten dutene ekerosi dute, ez? E, horrek ja, bastante berri onaziru ditu, maizki ganeira e, Tiger Woods hartu ez? Eta hori garrantzitsua, porque golf-joku ez berniak egondia, ez, bideojokoen historiantzea, baina segura eski tegerudutzen, saga izan da, garrantzitsunetako bat, edo, ez, e, niko gohan daukaten, dauken lehenkoa da, jolasten, gero, e, Rory McIlroyen, oza, izen alatu zuten, eta Rory, Rory McIlroy lekin atera zuten jokuren bat eh gehin pasan dagoenak suboxek suboxeko gehin pasean, dagona, ex -boxe, ex pasean dagona, e, hori elektronik hartzek, vale? Eta orain eh bi kara e, pasatzen da, ez? Eh pizkas asko leioan bezala. bi erazon armenunak eh konpon daitezke, ez? Alde batetik. Beste jokuetan, kirol jokoetan oituak gaude goza batetzen ematen eta zen e, lizentzienak, bat zeuden jokalari batzuk lizentziekin baino ez guztiak. Eta... Bueno, Ego nahi zirakurtzen gauzak eta jean bastante esperantzatu dago hori, ez? E, bika sartu eta gainera epeluzerako proiektu ezan ez angoan ez, eta gara butzen ditzena gehitzarekin, agian ba, benetazko golf jokalariak eta, eta txapelketak inkluso sartu ari dezkela. Ez zen txapelketa guztiak ez zian, oza, jokuko txapelketa guztiak, Ez zian bineetazkoak, ez, ez zian korskonditzen. Dehe txopatzuk, e, mm, zeuden edo asmatuak, edo estela zeuden e, zaleek eginda zelaiaak, baina ez ofizial, ez modu ofizialean sartuak, ez? Eta hori hori bastante berri interesgarria da videojokuei e, eta bereziki golf videojokuei daokin. Eta bestetik grafikoena, ez? Bueno, beti izan da, Oso playbiko grafikoak zitula, egia esan e jokatzeko modua bastante divertigarria zen, eta bastante e realista Osa esan oso arkadea, eta horrek e niretzako baliozun. Baina, e pues, e esan egin, nik ez duk ankeja handi egeri, baina hori ere hau behitzen badat. E aipaturiko... PGA Tour bikago gaita bat simulatzaileago ahalimazan, orainaterako da e, Mario Golf berri bat e, switcherako. Ez ditzenago horatzen, hasik. E. Eta, bueno. E, ba, justu, jokuenek proposatzen du kontrakoa, ez? E, proposatzen du um, divertigarria izan, baina e, realitatetik urrundu nahi du joku bat. Eta ordan ba, bastante bastante gari interesgarriak bizi ditugu zen minigolfeko joku ez ez berezeki egia esak. Eh arcade joku eta eh simulatzaile oraindik eta potenteago batekin pues etorkizun bastante interesgarria dauka e, golfaren, osea golf video jokuen sektoreak. Eta hori mm, zerbaitekin hasi nahi nun eta irutuzu Ba, bastante berri guai azala hau e, asteko Eta, ba, jongo ez e, mendik aurrera ba, datozzen... E, ba, ...bagauzen inguruan hitz egiten. Nei ba ezue, bide joku zertz baten inguruan hitz egitea... ...idatzen zakezue komentarioetan. E, orain golfeko jokuak berartuko ditu dala... ...baitare e, ikusuna zakezue Twitchen e, deskripsioan agertzen den... ...estekan esta vez te arte donde están